Traian Besescu spune ce decizie ar lua pe revocarea sublinierei Feizna dacă ar fi în locul lui Iohannis, are de sublinierea i funcția de presubliniere din te. Traian Besescu dezluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudor El de revocarea sublinierei Feizna, dacă ar mai fi presubliniere din te. Fostul subliniere, F de stat afirm ce ar respinge solicitarea, pentru a transmite un mesaj despre funcția prezidencială. Eu a subliniere avea în vedere un lucru la care a subliniere cine foarte mult subliniere i care nu are lecturi cu situația. A subliniere avea în vedere ce se acreditează foarte mult ideea ce presubliniere dintele are rol ceremonial. După unii constituționali subliniere ti, dacă a venit solicitarea de la Ministrul Justiciei pentru schimbare, presubliniere dintele trebuie să se execute, nu are variante. Eu resping categoric această abordare. Presublinierea dintele nu este un presublinierea dinte de ceremonie, este de execuție. Ca să le scot din cap ce presublinierea dintele are un rol ceremonial, a subliniere respinge cererea de revocare, a afirmat Băsescu la RTV. Postul presubliniere dinte nu crede ce Iohannis o să accepte revocarea sublinierei feidna. Presubliniere dintele are de subliniere i funcția de presubliniere dinte, a mai adugat Besescu. El a adugat ce nu ar revoca-o pe covesi. Ci ar o sen subliniere, i duc mandatul la capte, însă ar obliga o secern din de negule subliniere, <totipără> a explicat, astfel, ce nu doar la Flo e subliniere, ei se falsific dosare subliniere, ii ce sunt negule subliniere, subliniere, în bra subliniere, ov, în sau Bacu. Nu numai secția de la ploi e subliniere dosare. Are sublinierei scritori de editoriale în central, Bulancia Marius Bulanca, Nere, este un mare scritor de editoriale. El obține condamnul fere probe, dar pe editoriale bine scrise care e cel mai mare rău acum pentru justii sublinierea din România? Se ascunde în mizeria supresubliniere, a mai spus Besescu. Traian Besescu a vorbit sublinierea-i despre cum a ajuns povestii în această funcție. Eu am vrut-o. Am vrut să fac o rogad, printre altele sublinierei pentru ce nu subliniere te-am alci procurori. Voiam să vin covesii sublinierei flagna sublinierei morar la parchetul general. Când am văzut ce nu pot obține ambele nominalizări, am zis necar covesi să meargă la Dna, pentru ce o cunosc subliniere i-subliniere tiam ce nu poate înclina dna, dar. S-au întâmplat multe abizuri sub ea, a povestit BS